Bueno, maiatzak 4ean izangoa 10. erratu honen foroa. Gizonak maskulinitateren kaio lan begirada ez hitzaile bat. Ze asmo da egun horrtako. Bueno, ba da espazio bat izatia partekatzeko, begirada diferenteak. nike gizon taldeetan eta gizonekin ikasi detenetik, ba, saiatuko naiz nire begi eramaten eta partekatzea izango da pixkat hurbilago sentitzeko gizonengandik, ezta. Uste zure begirada aipatuzu, <coughs> gainontzian ze ze begiradekin hmm. beteaitu gizonak. Bueno, nik izango <coughs> nuke pertsona bezain beste begirada egonkodiala seguru, baino igual laburbil daitezke hiru begiradatan edo ez? Azok begirada bat e, bueno, ba konplizea izan lehikena, zaparkuntzak edo emakon duten zaparkuntza ikusten ez dutena edo justifikatu dezaketena edo, <coughs> edo Gizona gizonan, nolabait feminismoa, ba, gizonan kontrako zerbait ezela ikusten duna eta biltimantok egia jartzen dana. <coughs> ba, zeuk, bigarren begirada bat ikustet, e, bueno, amorrutik eturri lehikena eta nolabait ba, gizonak gaiztotza eta berez, eh edo jotzen gaituna eta, eta nik hirugarren begirada bat edo etarri nahiko nuke foro honetara eta da bueno arduratik noski utako bakoitza ardura pues eh gure egunerokotasunean dakagun botere eta almen hoiek eh kudeatziaz eta baino baita eh begirada shamur bat edo bihotzeko bat edo abbia puntu duna gizonak hasuna ona giala bait era, ez? Bueno, eta norgon bidatuko genuke? Hori da zuzendua, tratu nen foro hau. Ba, bueno, e, gizonekin lan egiten duten ezitzaile guztiak eta orokorrian, ba berdintasunean siniste dutenak eta sentitzen dutenak, ba hoe ez kontu bat, bezik eta danon kontua dala, ez? Eh? Orduan nola hurbilduko gea gizon hoiengana? Gureren atzak Iarki ba, eskerrik asko hasi. Zuei.